שטח של בית הוא הבסיס של הבית. במידה והשטח הוא לא טוב, משמע הבסיס של הבית לא טוב ואז בתכנון אנחנו חייבים אה, להיות פרפקט, מושלמים בתכנון של הבית כדי לאזן את המגרש לא טוב